مرضى السرطان الكرام نهدي لهم اجمل كلام، باصرارهم ضد المرض، وبعزمهم اعلى وسام، وبعزمهم اعلى وسام. لا معهم تجربه، والكل معهم يكتفى عانوا ومعه شيء كثير، وبصبرهم دايم امام، وبصبرهم دايم امام. لا معهم تجربه والكل معهم يكتبه عانوا معه شيء كثير وبصبرهم دايم امام وبصبرهم دايم امام مرضى السرطان الكرام نهدي لهم اجمل كلام إصرارهم ضد المرار، وبعزمهم أعلى وسام، وبعزمهم أعلى وسام. نفخر بهم وبصبرهم، ونفخر بعد في دعمهم، المجتمع يهدي غلا، ويهدي لهم كل احترام، ويهدي لهم كل احترام. نفخر بهم وبصبرهم، ونفخر بعد في دعمهم. المجتمع يهدي غراء ويهدي لهم كل احترام, احترام مرضى السرطان الكرام نهدي لهم اجمل كلام واصرارهم ضد المرام وبعزمهم على وسام، وبعزمهم وسام، <تصفيق> بيد معهم جميع والجو بالفرحة بديع، فينا لهم اصدق وفاء، هذا الغلام مسك الختام، هذا الغلام